Szeretettel üdvözöllek, Lukács Zoltán Gábor vagyok. Szeretettel ajánlom figyelmetbe a Sorsműhely nevű tanfolyamomat, amit idén is elindítunk áprilisban. Itt a spiritualitásról tanulhatsz mélyebben. Egy olyan kész rendszert adok a kezedbe, amiben megismerheted a világunkat működtető energiákat. Segít megérteni, mi miért történik a spiritualitásban, milyen törvényeket kell betartanunk a gyógyítás, illetve az életünk egyéb területein illetve hogyan tudod kimérni mi is az igazság, hogyan tudsz különböző védelmet építeni a mindennapjaidban. Tanulunk parapszichológiát, pszichotronikát, szellemgyógyászatot, szellemsebészetet, illetve ezek mellett számos olyan tanításba is beavatlak, amit Indiából hoztam az itteni kutatóútjaimon, a papoktól, beavatott, szentektől, felemelkedett mesterektől tanítam. További részletekért kattints a videó alatt található linkre, még van néhány helyünk, így szeretettel várunk téged is a Sorsműhely tanfolyamra, amennyiben úgy érzed, hogy ez az információ a te életedet is többé és jobbá teheti.